לכולם. אז הימים מאוד מאוד מעניינים. רובנו יודעים שבירה טובה שותים עם לימון. לא סתם ספציפית הספציפית הזאת הולכת עם לימון. כולם שמים אותה בפתח של המגבוק. אבל עכשיו בואו נלך לגע לרצינ לרצינות. יש הרבה פחד מהנגיף. הרבה פחד מהקורונה. אז מה החוכמה עכשיו? החוכמה עכשיו היא להעלות את המערך החיסוני שלכם. כל אחד מכם יכול בבית שלו להעלות את המערכה שלו, להרגיש בטוח, בלי פחד, ולהמשיך את החיים כמו שצריך. לא לפחד. שני דברים. הראשון, המחשבה. זה מספר אחד. פחד, מוריד את המערכה החיסוני. אומץ, הבנה, ידיעה, מעלה את המערכה החיסוני. לכו לשם, אל תתנהלו מתוך הפחד. להפחיד זה קל. לחזק זה קשה. כי יש המון המון המון שמועות, המון חדשות. הן לא כל כך חדשות, שימו לב לזה. אז אחד, לא לפחד מהפחד, אמר זה מישהו חכם. שתיים, בואו משהו לגבי וירוסים וטעים של גוף האדם. גוף, כל גוף אבל גוף האדם, בואו נסתכל. של הגוף שלנו, שופש חילופ חומרים שמייצר לנו חלבונים ו enzymes ומשת את הכל כל החיים שלנו dentro זה גרעין התא ובתוך התא יש לנו נוזלים מאוד ספציפיים 사이toplasm נוזל חשוב מאוד בא תראו משהו מה אני אנגבה נוזל הנוזל הזה, הנוגל, הנוזל הזה יוצרת תנאים, ליצור תנאים, ליצור חיים בגוף שלנו. מייצר לנו חמצן, בנזימים וסוכר וכל מה שאתם רוצים. פשוט מדהים. והוא עובד עד אשר מגיע אליו בקטריה, חיידק. חיידק, או הרבה חיידקים אגב, מתיישבים מחוץ לתא, על הקרום שלו, באזור הקרום שלו. ושהם מתרבים הם, והם פועלים, שמתרבים ופועלים, הם מפרישים את הצועה שלהם, את השעריות שלהם. השירית הזאת הולכת ופוגעת בקרום התא, מפרקת את התא, התא נהרס ומת. ואז אנחנו חולים. אם הבקטריות הן בכמות רצינית מאוד. לעומת זאת, אז מה עושים? אז... נותנים לכם אנטיביוטיקה, או שאתם מרימים את המערכת החיסונית שלכם בצורה מסוימת, ואנטיביוטיקה, או העלאת מערכת חיסון בדרכים גם אחרות, פוגעות מבחוץ, בבקטריות, בחיידקים, הם מתים, ושאר הטעים ניצלים. אבל מה הבעיה? הבעיה היא עם לא נמצא מחוצלתה הוא נכנס לתוחתו. התרמיזות אחרי שהוא נכנס לתוחתו הוא מגייס את התה להתרבות. והוא מתרבה בתוחתו. ככה הוא רוס התה. ואין איזה שיתרופה שאתם יכולים להחדיר לטה כי שאתם תחדירו איזה שיתרופה לטה אתם תרסו את התה יחד עם הנגיף אבל אתם תרסו את התה אתם תרסו את הגוף. לכן אין תרופה לנגיפים או לווירוסים. אז מה עושים? אז יוצרים בתא שלנו, אנחנו יוצרים מצב שהופך להיות לא חיוני, לא מצליח רע מאוד לווירוס להתקיים בתוך התא בלי לפגוע בתה סתם דוגמה, לוקחים למשל, לימון, לימון. אסיטיק אסיד, מה שנקרא, חומצה אסיטית, שנכנס לתא, החומצה, נכנסת לתא, מה שנקרא אסקורביק אסיד, נכנס לתא, לא רק שלא הורס תא, הוא גורם לתא להיכנס לאיזשהו תנאי מסוים, שלווירוס זה לא נעים לא טוב ולא מכבד אותו, <laughs> ואז הווירוס מפסיק להתרבות בתא, מת לו ולא הורס את התא ולא הורס את הבריאות. אנחנו מצליחים על ידי שינוי של הבסיסיות בתאים שלנו, בגוף שלנו, על ידי למשל לימונים, למשל ליטמין C, משפרים בצורה משמעותית את מערכת שלנו, בלי לפגוע בנו בתהליך. וזה טיפ קטן. אם אתם לוקחים, מי שאין לו בעיות, מיוחדות עם עקבה ועם חומציות והלאה. אפשר לקחת בין לימון לשלושה ביום. סוחטים לימון, שמים על זה מים חמימים, 300-400-500 מאות, חמש מאות מיליליליטר, על לימון אחד, שותים את זה על עקבה הרקע, בין פעם לשלוש פעמים ביום. והמערכת החיסונית שלכם עשתה הקפצה מאוד מאוד משמעותית, כנגד נגיף כלשהו. ונגיף הקורונה למשל, זה נגיף של שפת. מסוים. אז בהחלט, זה יכול לעזור לכם להעצים את המערכת החיסונית שלכם בצורה מאוד מאוד משמעותית. אם יש לכם שאלה כלשהי, אתם מוזמנים אלינו. אני דוקטור יצחק דרימר, מרכז דרימר לבריאות. אשמח לענות לכם על השאלות שלכם. תודה רבה.